На польовій кухні, що у дворі кафе «Белуга», працюють два професійних кухарі. Один із них – з ресторану-трактиру «Каміна» Олександр. Чоловік каже, з 9 до 16 години кожного дня готує страви. «Які страви в основному готуєте? – Де більше другі страви. Тобто плов у нас, гречка, буває каша пшенична, гороховий суп, солянка, борщ. Люди у нас зараз всі згуртовані, тому реагують позитивно. Це наша, основна кухня. «Це наша основна кухня. Тут підготовлюється перша в основному. Готується і все, що для другого. Теж тільки кухарі. Тут волонтери кухарі, щоб знали, що було смачно, якісно і все готувалося правильно. «Коли почалася війна, ми всі одразу, як ось друг друга запитували, як ми можемо допомогти. Багато хто сам писав, ми допоможемо через сторіси в інстаграм, так ми там писали, що нам потрібно, що тут допомога, яка й багато хто сам прийшов. Ми зранку стоїмо, робимо об'ятий хвилинку і розмовляємо, що будемо сьогодні готувати. тому що люди привозять багато продуктів, щось від деяких продуктів закінчується термін дії, намагаємося все так, щоб нічого не пропадало. Це зала, де збирають крупи, овочі, хліб та посуд. Також волонтери тут чистять картоплю та нарізають хліб. Прихожу вже сюди більше тижня, і... Приходжу вже сюди більше тижня і займаємося корисною працею. Те, що нам кажуть, ми робимо заготівлю для того, щоб готували обіди. «У мене зять пішов добровольцем, донька з дитиною поїхала за кордон, а я проводжу час так, адже не можу». Загалом об'єдналося близько 170 волонтерів. Це люди, які чистять, готують та розвозять їжу, каже Олександр Белюга. Меню на день залежить від продуктів, які є на кухні. «Десять осіб – це координатори. Я і шеф-кухар головний. Ми працюємо з сьомої ранку до шостої вечора, деколи до семи меню, а ввечері робимо планування, що ми зробили і що далі. Основна кухня працює з 9 до 5. Волонтери, які чистять картоплю, 20-30 осіб. Вони працюють з 8 години до 4-ї. Ми з 24-го почали працювати, але ми готували залишків продуктів у кафе. Ми приготували своїми силами, а вже коли пішли замовлення і ми вже не справляємося, ми вже почали звертатися до всіх, хто може допомогти. Якщо у нас чогось не вистачає, я іду і дістаю знімаємо з розрахункового рахунку гроші і докуповуємо. Є багато людей, які допомагають на карту, на розрахунковий рахунок. Тобто з цих грошей теж». Одна з тих, хто приймає замовлення – волонтерка Діана Бабирь. «У нас кожного дня різна кількість замовлень. Коливається від трьох тисяч, буває йде на спад, буває більше. Ми годуємо на сьогоднішній день майже весь аеропорт патруль, родом. Ми годуємо дуже багато різних людей, які нам дзвонять. У нас є вже укомплектований склад перевозчиків чоловіків. Вони також. Абсолютно з різних сфер діяльності. Вони просто приходять до нас, пропонують свою допомогу. Безкоштовно всі ми тут працюємо, і водії, і координатори, і кухарі. Водіїв близько 20. Волонтери кажуть, завжди потрібні овочі, спеції, крупи, макарони, дріжджі та одноразовий посуд. Тож вони за можливості просять охочих містян допомогти із продуктами. Новини на Суспільному Запоріжжя. Слава Україні!